Tuon ukko täällä nyt, nyt on puheessa ja, ja työskentelen tota, praeguissa asiantuntijatehtävissä ja, ja aika paljon on, on opetusympäristöjen kanssa tekemisissä. Ehkä, ehkä hieman enemmän paino tällä hetkellä ammatti- ja korkeakouluympäristö tai yliopistoympäristö, mutta rajoja ei ole. Toisen asteen lukio-koulutusympäristöjä ollaan viritetty hybriditekemiseen. Otetaan vähän esimerkkiä kautta sitten asioita. Mutta niin, tota, minkälainen putiikki nyt sitten on Hautalan taakana. Rako, ollaan opetusteknologian toimittaja ja erityisesti aika usein tehdään asioita palveluna. ja, ja Tämä tarkoittaa taas sitten siellä ö, asiakkaan päässä sitten niin kun ammattikorkeakoulu tai perusopetus ei ole väliä, niin me tehdään asioita niin, että näitä Näitä ei päätä IT-tyypit näitä mitä laitteita tai kokonaisuuksia hankitaan, vaan me osallistetaan aina niin kuin opettajat mukaan. Ja erityisen tärkeää on se, että me halutaan osallistaa ne tyypit, jotka kulkevat siellä aloharjalla ja omaa digitaalisen vaikka kuvan, että on aina uusimman tekniikan äärellä. Sittenhän meillä on vähän siellä semmoisia tyyppejä, jotka pitää kädet puskassa. Ja mitä tämä niinku vastarannan iskin oikein on, ettei minä opettele enää mitään uutta. Me halutaan kaikki mukaan. Meidän on pakko saada oppilaitosympäristössä kaikki tekemään asioita niin, että, että sen oppilaan oppimiskokemus olisi Ja On monta välin, että millä me voidaan tehdä se niin, että se Oppimiskokemus on hyvä ja, ja katsotaan niitä kohta vähän tarkemmin, mutta me kosketetaan tässä oppimisympäristössä aika, aika paljon. Päivän teemaa, hybridiopettamista, etäopettamista. Etäopettamiselle on minun mielestä toinenkin nimi, on mutta ei nyt juututa siihen. Puhtaasti esitystekniikkaa, isoissa auditorioissa, oppilaitosviestintää. Tänään lounalla on sitä ruokaa ja huomenna oppilaitospileet ja niin edespäin, eli sitä oppilaitoksen ajankohtaista viestintää tuodaan eri näyttöpinnoille. No se voi olla opastamista, se voi olla ihan perinteistä videoneuvottelua, erilaisia älynäyttöjä, äänijärjestelmiä ja niin edespäin, jotka on nimenomaan opetusteknologiaan sännettyjä kokonaisuuksia. No. Me, me ei olla maailman suurin, mutta me ei olla enää narikkakaan, eli, eli tota, ollaan, ollaan bisneksellessä oltu jo riittävän pitkään, me liikevaihto tavoittelee 25 miljoonaa. Meitä on 75 tekijää, tällä hetkellä pikkasen oli kuvassa, vanha, vanha luku, eli me ollaan, me ollaan riittävän kokoinen, että meillä on muskelia toimittaa näitä, mutta ei olla, ei olla toisaalta niin iso, että ollaan kangistuttu jo sitten puhtaaseen prosessitoimittamiseen. Mutta, mutta me tehtiin kyselytutkimus tuossa Q3-Q4 aikana, johon osallistuu muistaakseni noin 400 oppilasta ja, ja sitten opetusalan ammattilaisia, pikk 3500. Tuo tutkimus on, on saatavissa meidän sivuilla ja, ja tiedotamme toimitan ne linkit tuohon chattiin ja myöskin sitten tuonne. Pialle, joka voi jakaa ne sitten kaikkialle. Mutta, mutta muutamia löydöksiä sieltä, sieltä ylätasolta. Eli, eli tuota, tehokkuutta ja tuottavuutta haetaan paikattomuudella. 83 prosenttia verkkoopettaminen ja yleensäkin eri paikalta opettaminen on tullut jäädäkseen, vaikka nyt COVID on vähän niin kuin, ei se ole taakse jäänyt, mutta se on vähän laantunut sen aggressiivisuus. Niin ei se meidän opettamista, tai oikeastaan työntekoakaan muuta. 90 prosenttia halusi kiinnittää huomiota materiaaliin, eli verkko- ja hybridiopettamisessa materiaali on aika keskeisessä roolissa. Ja mulla on täällä raakomissa semmoinen lempinimi kuin fontti 18, älä käytä pienempää fonttia kuin 18 materiaalissa, muuten menee liian pieneksi. Oppilaille on tosi tärkeä valinnanvapaus. Eli valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että, että voi työskennellä, voi opiskella kampuksella, voi tehdä sitä kotoa, mökiltä, ulkomailta. Oikeastaan paikka ei ole tärkeä, vaan se, että opiskelijan kokemus on sellainen, että voi, voi sitä opiskelua sitten, sitten niin kuin tehdä mistä, mistä niin kuin parhaakseen itselle näkee. Mutta sitten kaksi sellaista... Niin kuin Erittäin huomionarvoista asiaa oli se, että näkeminen, kuuleminen ja osallistaminen noin yhtyleensä on erittäin tärkeässä roolissa. Ja vain 31 prosenttia kokee asioiden olevan kunnossa, joka, on, joka tietenkin kertoo siitä, että, että tilat, tai toimintatavat, tai laitteet, tai, tai niiden kombinaatio ei ole tällä hetkellä kaikkialla niin kuin sillä mallilla, niin kuin sen pitäisi olla. Ja, ja tämän kaverina oikeastaan aika tiukasti tulee sitten tuon teknologian, tar teknologian niin mukaantulo tähän onnistumiseen, ja miten se sitten tehdään, tehdään niin onnistuneesti niin, me tarvitaan keskustelua, me tarvitaan workshoppeja, me tarvitaan opettajia, me tarvitaan IT, me tarvitaan teknologia-vendoreita keskusteluun ja sitä kautta haetaan niitä jokaiseen oppilaitokseen tai jokaiseen opetustilanteeseen sopivia välineitä ja toimintatapoja. Oikeastaan. Moni vastasi näin, että, että niin kun, miten me onnistutaan hybriditilanteessa aktivoimaan vuorovaikutteisuus, ja nimenomaan silloin, kun ollaan paikkariippumattomasti. Ja, ja kyllä me niin kun, opettajien suuri huoli oli se, että miten ihmeessä mä saan pidettyä oppilaista kiinni niin, että ne ei tee jotain muuta, miten me saamme osallistettua tähän kokonaisuuteen erittäin suuressa roolissa. On, on niin kun, jos, jos tässä nyt, nyt niin kulutan tuon kuvan tai dokumentin on hetkeksi pois, niin erittäin suuressa roolissa on se, että opettaja pystyy käyttämään kaiken kehon kielen. Ja toisaalta haluaisin nähdä piakeihän ja arikanasen ja jukkakettusen ja, Jukka ja terhohoovisen videolla, jotta mä voin saada tähän. Tilanteeseen niin kuin vuorovaikutteisuuden. Nyt te olette kiinteitä kuvia tuolla, ja mä en yhtään älyä, että mitä ihmettä te että Hyvä, Terro, mahtavaa! Eli, eli tämä on, on opettajalle, varsinkin verkkoopettamisen tilanteessa, tämä on ensiarvoisen tärkeää, että mulle syntyy niin kuin kontakti niihin ihmisiin, niin että tuolla Tero kullistelee, niin okei, okay, ainakin jotain se kuuli ja jotain se kuuntelee, mitä mä oon niin kuin tekemässä. Tämä on tosi isossa roolissa. Tässä kokonaisuudessa. Eli kulttuuri, se, se kulttuurihan on niin sellainen, joka syö kaiken näköiset IT-toimittajat ja tekniset toteutukset aamupalana ja, ja sen jälkeen ne on romukopassa ja tehdään jotain muuta. M mutta niin kehotan, kehotan rakentamaan yhdessä kulttuuria tämän tekemiseen. Hyvä. Mitä muuta sitten pitää tehdä? Niin Poistetaan aika varkaita. Ja siellä yhtenäinen käyttökokemus on ääri tärkeessä roolissa. Itä-Suomen yliopiston kanssa on tehty pitkään töitä noin 90 opetustilan kanssa, että niiden käyttökokemus kaikissa tiloissa on samanlainen. Eli on se, on se opetustila ihan tämmöinen pieni, missä mä nyt olen tämmöinen studiomainen, missä minulla on rintama näyttö näyttöä ja kameraan päin. Tai että se on auditorio, niin se käyttökokemus on sama. Käyttökokemus, sen vakiointi on tärkeää sen takia, että kun opettaja tai opetusalan ammattilainen tai kouluttaja tai fasilitaattori, mikä ikinä hän itseään kutsuukaan, menee siihen pieneen tilaan, onnistuu, menee vähän isompaan luokkatilaan, onnistuu, niin me ollaan tehty kaikki oikein, kun tämä opettaja menee ensimmäisen kerran auditorion, eikä tarvitse AV-insinööriä mukaan, että se sen on toimimaan. Ja tämä vakiointi, kun viedään mahdollisimman pitkälle, niin silloin, silloin niin, tuota, asiat onnistuvat. Ja, ja kun me käytetään eri tilanteissa niin, tuota, itsenäistä tekniikkaa, eli tekniikkaa, joka huolehtii, huolehtii kuvasta, äänestä ja, ja dokumentiausta ilman että se on sidoksissa tuohon läppäriin. Eli se kokous ei ole tuo läppärissä, vaan se pidetään näissä niin, tuota, itsenäisissä toimivissa laitteissa. Ollaan laadullisesti paremmalla puolella. Hyvä. No, verkkoopettaminen ja hybridiopettaminen. Mitäs näin sitten käytännössä tarkoittaa? Ja mä perkään tuota hybridiopettamista nyt vähän ensin, ja minkälaisia vaikuttimia siellä, siellä hybridiopettamistilassa oikein on, ja mihin kannattaa kiinnittää huomioon. No, meillä, on, meillä on käytännön esimerkkejä äsken mainitusta Itä-Suomen yliopistosta, meillä on Tyrneval-lukiosta, meillä on Imatra-Lappeenranta englanninkielisestä lukiosta, Novia-ammattikorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta, nyt muutama mainitakseni, niin, niin on tämmöinen kahden kameran automaali. Verkaan tuota vähän lisää. Eli, eli kun meillä on luokkatilassa, siellä hybriditilassa, jossa meillä on opettaja, oppilaat ja osa oppilaista on sen tilan ulkopuolella, niin me käytetään kahta kameraa, jotta me pystytään, pystytään tuo dialogi muodostamaan niin, että kun etäopiskelija katsoo tuota tilaa, niin hän näkee tarpeen mukaan ja automaattisesti opettajan, oppilaan tai kummatkin yhtä aikaa. Että syntyy kuva siitä, että ollaan samassa tilassa. No, ehkä sitten niin audiopuolella kaikki kokouksethan menee pieleen, jos ääni ei toimi. E e Eli jos ääni rupeaa katkiin, niin tunnelma on pilalla ja mikään ei mene perille. Joten on, on tosi tärkeää, että meillä on äänilaitteet, miten ne ikinä onkaan on tehty siihen huonoin, ne on kunnossa. Ja meillä on, meillä on niin takarivi jengi joka pitää meteliä ja toiset. Kolistaa, kolistaa huonekaluja, niin, niin mikrofonit pääsääntöisesti on tällaisessa tilassa älykkäitä, ja, ja me pystytään vaimentamaan sen mikrofonin erilaisilla, erilaisilla yksinkertaisilla painalluksilla, niin, että keskitytään opettajan ääneen, ja se mikä tulee sieltä luokasta, niin vaimennetaan sitten mahdollisimman hyvin pois. No sitten laitteet, jotka toimii itsenäisesti, niin on tärkeää, että ne on monipuolisia. Tuolla oli muista kysymyskin, että, että miten laitteet osaa sitten toimia, kun mulle tulee Teams-kutsuja ja Google sitten mulla onkin ylivoimana suomikutsu, niin, niin, niin miten nämä laitteet toimii Ja tässä kohtaa, kun nämä on, nämä on itsenäisesti toimivia laitteita ja hankitaan oikein kaltaiset laitteet, niin mikään näistä kokoustyypeistä ei ole murhe, vaan laitteet osaa kaikkia kokoustyyppejä niin ylläpitää. Ja ajatus siinä on, on niin yhden napin painalluksella sinne opetustilanteeseen meneminen. Eli kun luokka on jollain tavalla varattu, tun se sitten Moodlen kautta varattu, tai perinteisesti sähköposti kalenterimerkintöjen kautta tai jollain huonevarausjärjestelmällä, niin kun meillä se kokoustekniikka on liitetty siihen huoneeseen, ollaan nyt vaikka menossa zoom kokouseen, niin, niin siellä huoneessa se käyttöpaneelissa on yksi painike, ja sitä kun painetaan sitä painiketta, niin liitytään siihen kokoukseen. Siinä napissa lukee liity. Eli se on aika houkutteleva, että tule tänne painon minua ja sitten homma lähtee käymään. Ja sitten ää, en nyt suoraan sanoa, että ää, en, en ole niin, tota, tykkien suuri ystävä, mutta noin niin kuin, Huolto huoltovarmuuden, käytettävyyden, luettavuuden, erilaisten valaisuolosuhteiden puitteissa niin kannatan isoja näyttöpintoja enemmän kuin tykkikäyttöä. Tietenkin auditorioita ja muut voi olla niin, että joudutaan niin kuin käyttämään call takia tykkiä, mutta muuten niin näyttöpinnoilla. Ja tämmöinen näyttöpinta se mahdollistaa videokuvan ja dokumentin esittämisen yhtä aikaa niin, että meillä näkyy ne ihmiset. Ja meillä näkyy se dokumentti yhtä aikaa eri pinnoilla, niin että mulla ei ihmisten kuvat muuttuu siihen dokumentin päälle, vaan mulla on kummatkin kaksi eri näyttöä, jotka huolehtivat siitä, että se tärkeä asia, osallistujat ja dokumentti näkyy yhtä aikaa. Ja sitten meillä on kolmas näyttö tyypillisesti tämmöisessä tilassa, joka on opettajan käyttöön tarkoitettu, jossa hän valinnan mukaan näkee myöskin ne etäopetut oppilaat. Eli että hänen ei tarvitse näyttää yllystää sinne niin katsoakseen näyttöjä, jotka on luokassa, vaan hänellä on kolmas näyttö, jossa hänellä on oma dokumentti tai etäosallistujat, jossa se on tavallaan niin kuin opettajan apunäyttö siihen opettamisen tilanteeseen. Ja ehkä tärkeintä on se, että hän näkee ne etäosallistujat, jotta hän ei unohda niitä. Osaa puhutella niitä ihmisiä, jotka siellä etänä on, ja, ja osaa puhutella, että Kuulkaa neiti keihäs, nyt se puhelin pois kädestä ja keskitytään opettamiseen. Ideana se, että sieltä pystyy opettaja poimimaan asioita, mitä siellä luokassa tapahtuu, vaikka ollaan luokan luku. No, havainnekuva tämmöisestä, tämmöisestä hybridiluokasta on, on tässä, eli meillä tässä nyt ei ole ihmisiä, mutta meillä on puhuja puhujapaikka opettajan työpöytä yhdessä nurkassa. Tässä meillä on tilanne, jossa meillä on Digilohkoissa opetus tulee toisesta paikasta myöskin. Tänne on osallistuja ulkopuolelta, oppilas ulkopuolelta. hän on tuossa äänessä, hänellä on joku esitys käynnissä. Ja sitten meillä on sivunäytöllä vielä, vielä niin tuota, etänä olevat loput opiskelijat esillä. Eli tämä on niin teknologia toimittavan havainnekuva, mutta se miltä näyttää todellisuudessa, niin tässä on Novia ammattikorkeakoulun oikea luokkatila. Eli, eli tota, meillä on tässä on niinku kolme pintaa, joissa jossa, niin tota keskimmäinen pinta on valjastettu siihen, että siinä näytetään dokumenttia, mitä halutaan luokassa näyttää. Meillä on oikeassa laidassa on, on videokuva, jossa näkyy osallistujia, että Me voidaan tuota leijauttia sitten muuttaa niin, että siellä osallistuja on isona, kaikki on demokraattisesti samankokoisia tai miten tuo leijautti halutaan tehdä. Sitten vasemmalla puolella on, on kolmas kamera, eli tuossa on niin lähiproisointikamera, joka pystyy sitten käsipiirtään tuodun materiaalin tuomaan tuonne. Meillä on paljon opettajia, jotka edelleen haluavat piirtää liitutaululle, tussitaululle mekaanisesti, ei digitaalisesti, niin me voidaan sitten kolmannella kameralla tuoda tuohon, tuohon kuvaan. kuvaan sitten sen perinteisen mekaanisen piirtämisen tai kirjoittamisen. Ja täällä oikeassa, ihan oikeassa laidassa oven oikealla puolella näkyy sitten tämä apunäyttö. Ja tässä tilanteessa nyt sitä apunäyttö tuottaa samaa kuvaa kaikista näistä video-osallistujista Novia ammattikorkeakoulun digiluokkaan. Novialla näitä luokkia on seitsemän, yhdeksän. Ja niiden tavallaan niin opettamisen haaste oli se, että kun Novia ammattikorkeakoulu on ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu, niin, niin kaikkia aineopettajia ei löydy kaikille paikkakunnille. He toimii Pietarsaari, maassa, Turku, Raasepori kaupungeissa, kaikissa on omat kampukset. Ja, ja esimerkiksi taideopettaminen tulee Pietarsaaresta, ja taideopettajia ei ole muilla paikkakunnilla, jolloin Digiluokka toimii lähetystudiona sieltä Pietarsaaresta, ja muilta paikkakunnilta voi samoihin aineisiin sitten osallistua, olematta siellä Pietarsaarissa. Ja se on niin kuin digiluokkien idea täällä Novia ammattikorkeakoulussa, ja, ja Novialla on sitten 12 ää, kokoustilaa kautta studiota, jotka sitten toimii verkko-opettamisessa. Katsotaan niistä vähän esimerkkejä kohtaan. Tuossa on Novian ammattikorkeakoulussa sitten vähän, toinen, vähän pienempi tila, jossa, jossa niin, tota, ää, on, on merenkulun oppilaitos, jossa, jossa niin on myöskin niin kuin, ää, Voisitko sanoa ammattioppilaita? Eli täällä on rajavartiosto, puolustusvoimat, täällä koulutetaan merikapteeneita, perämiehiä ja muuta laivan päällystöä. Ja siellä niin asiakkaina, eli Novian tavallaan niin ammattikorkeakoulun asiakkaina toimii yritykset tai julkishallinnon toimijat. No sitten verkkokoulutuksen taustaa. No siellä on niin erityisen tärkeää, että me ollaan opettajakeskeisiä. Olla verkkoupetustilanteessa. Eli vähän niin kuin tuossa äskeen jo puhuttiinkin, niin opettajan kehonkieli on tärkeä, eli pitää hyödyntää täysin sen opettajan kyky olla livenä siellä esiintyjänä, koska minun mielestä opettaja on fasilitaattori ja fasilitaattorin tehtävä on mahdollistaa oppilaille mahdollisimman hyvä oppiminen. Täällä on muutamia asioita, miten tilanteet pitää tehdä. Eli, eli Käytännössä aina kamera, mikä tahansa tilanne se onkaan, niin kamera silmien korkeudella. Ei sitä perinteistä tapaa, että kun ollaan siinä verkko-opetuksessa, niin meillä on läppäriä seisaltaan, ja sitten täältä ylhäältä katsellaan alaspäin, ja saadaan semmoinen, semmoinen keisarikuva aikaiseksi, jolloin, jolloin niin, tota, siellä on aika inhottava olla siellä videokuva niin kuin alla, kun ylhäältä katsotaan. Tyypillisesti tapahtuu, kun, kun, kun niin, tota, yrityksen HR, puhuu, puhuu niin tuota, YT-neuvotteluista, niin sieltä tullaan ylhäältä alaspäin, että kuulkaas alamaiset, nyt meillä alkaa tällainen hankala kausi, ja silloin viesti ei mene perille. Kun me keskustellaan demokraattisesti samalta korkeudella, niin viesti on helppi vastaattavaa. Paljastakaa tilat niin, että voi käyttää seisoin istualtaan. Moottoripöytä, tässä tämä pyöreä pöytä, mikä mulla on, niin tämä menee ylös ja alas, ja meillä on tämmöiset niin, tota, baariakkarat baari täällä, millä me, mä tykkään olla puoliseisovassa asennossa, jolloin tästä on niin, helppo lähteä liikkeelle, vähän levähtää tuolilla ja taas sitten nousta seisomaan. Eli, eli katsokaa myöskin niitä kalusteita. Ääni pitää olla sellainen, että mä voin mennä täällä tilassa, mihin haluan. Kameratekniikka seuraa muoa, että minä voin olla se elävä, liikkuva tyyppi, joka no. menee täällä huoneessa. Tadaa! Tänään vain hautala Stanjalla. Eli se idea se, että otetaan, otetaan niin kuin siitä tilanteesta oman, oman toiminnan kautta kaikki haltuun. Monipuolisuus taas, sama juttu, eli, eli tota, laitteet, jotka osallistuu kokoukseen, niin osaa mennä näihin kaikkiin eri tapoihin, osaa mennä webinaareihin tämän lisäksi ja, ja pystyy tekemään paikallisia tallennuksia, tarkoittain sitä, että se paikallinen tallennus on niin tämmöinen lyhyitä videoklippejä, me tehdään lyhyitä klippejä täällä meillä duunissa ihan talon sisäisesti, niin että joku uusi tuote tulee tai palvelu, mennään opetustudioon, tehdään kolmen minuutin videoklippi ja pam, pannaan se eteenpäin. Ja taas yhden napin paino. Ja mulla itsellä on niin tässä tilassa, siis mulla on etäisyys itsestäni näyttöön. On kaksi metriä, joka on siis hyvin pieni. Mutta mulla on 86-tuomen näyttö täällä, jotta mulla on näyttöpintaa paljon, missä on, mulla on tuolla nurkassa Zoom-kokous, mulla tuolla nurkassa omat muistiinpanot ja niin edespäin. Eli mä, mä pystyn niin kun näkemään paljon tästä tilanteesta, kun mulla on iso näyttö. Eli näyttöpinta on suhteettoman kokoinen tähän tilaan. Mutta on tai tai niin muun, muun niin kuin monipuolisen tekemisen kannalta niin tosi hyvä kuin iso näyttö. Ja äh, Olen nähnyt tämmöisiä verkkouottustudioita. Kyllä, sanoin, että pannaan historian opettajaa sinne niin lauteille ja nyt ruvetaan kuvaamaan, niin kyllä hirvittää tuommoinen niin tota, opetustudio. Eli varmasti saadaan broadcasting-laatua saadaan yleisradiotason laatua, tämmöiset on valot ja asiat viimeisen päälle kunnossa. Mutta mä väitän, että se verkkoopettamisen arki onnistuu tällaisten ratkaisuiden kautta hieman helpommin. Eli, eli tuossa vasemmassa niin tuota yläkuvassa on, on niin verkko-opettamisen ja hybridikokoustamisen kombo. Eli minulla on kaksi näyttöpintaa, mulla näkyy dokumentti, ja mulla näkyy osallistujat, minulla on kamera, joka huolehtii minusta ja äänestä. Mä voin nousta seisomaan, minulla on takana whiteboardi ja mä, mä niin tota pystyn hallinnoimaan tilaa tosi hyvin. No sitten tämä esitys, mikä tällä hetkellä tulee täältä, niin tuossa on ihalaisen Juuso Lähitapiolasta, joka on pitämässä omaa seminaaria, ja hänen toinen vaan juuri tuo iso näyttö jossa näkyy jaoteltuna näytölle useita eri asioita, jossa hän hallitsee sen, että hän näkee omat muistiinpanot, teamsi chatit ja oman dokumentin. Eli, eli niin verkko-opettamisen tila voidaan toteuttaa tosi monella eri tapaa. Ja ehkä se kaikkein yksinkertaisin tapa, että jos haluaa kotona olla, olla niin kuin hyvin pienellä footprintillä, ei halua tehdä iso studioa kotiin, niin nosta se läppäri. Niin pystyy tuommoiselle standille, ottaa näppäimistö ja hiiri, käytä läppärin omaa kameraa tai sitten lisää siihen hyvälaatuinen kamera. Mutta tässä kun istut paikallaan, niin ollaankin jo silmien korkeudella. Eli ei katsotakaan ylhäältä alaspäin, vaan nostetaan katse ylös, jolloin meillä on ryhtikin paljon paremman näköinen ja me ollaan paljon niin kuin, ottavampia siihen, siihen niin kuin, kuvatilanteeseen. Tässä muutamia havainnekuvia niin verkkoopettamisen kokonaisuudesta ja muutamia johtopäätöksiä tähän loppuun. Eli tuolla on monta asiaa, jota he voidaan niin kuin parantaa, mutta on erityisen tärkeää, millä me tähdätään tähän etä- ja hybridiopettamisen tilanteeseen, mistä tulee hyöty, on se, että me pystytään tarjoamaan yksikössä laajempaa oppiainevalikoimaa, kun meillä opettajia ei tarvitse olla siellä paikan päällä, vaan se yksikkö voi saada sen opettamisen myös toiselta paikkakunnalta. Me vähennetään tarvetta palveluverkon supistamiseen, eli tämä perinteinen kyläkoulun tappaminen niin saisi pikkuhiljaa loppua. ja Sehän yleensä tapahtuu sen takia, että ei meillä nyt ole sitä saksan opettajaa siellä Näkkäläjärven kylällä. Niin sen takia me pannaan tämä kiinni ja oppilaat kaikki keskuskouluun ja sitten kuljetaan 5-80 kilometriä per päivä suuntaan ja toiseen, kun mennään palvelun verkon supistamisen takia jokin muualle. Eli tietenkin on ylevä, ylevä viimeinen, tuolla ysi mahdollistaa koko Suomen asuttuna pitäminen, mutta kyllä tämä niin kuin paikkansa. Ei kielen opettaminen niin, niin tulee tällä hetkellä edelleen niin kuin Lapista, tuolta, tuolta niin kuin Ivalon suunnalta ja Utsjalta, mutta oppilaat ei olekaan enää siellä, vaan oppilaat on muualla. Mutta mut se, se, mihin me tähdetään tällä asialla, niin se on aika yksilitteinen. Me tähdetään tällä ö, opiskelijoille parempi oppiminen eri tilanteissa, eri tilanteista johtuen. Kaikki ei voi tulla kampukselle, jotkut on ulkomailla, jotkut on ties missä, niin silti tekniikan pitää huolehtia siitä, että se opiskelijalla on parempi oppimisen tilanne. Näin. Ja Pia, sanon tässä jo etukäteen tämä. Esitys lähtee pdf -nä mitään poistamatta, as is. ja sitten siellä on vielä se linkki sinne meidän tutkimukseen, josta se voi käydä itse lukemassa, josta näitä johtopäätöksiä on vähän niin kuin haettu niin kuin kuulijoiden ja käyttäjien kannalta ja sitten tietenkin meidän tekemisten kannalta. Ihan niin mahtavaa. Kiitos, Kiitos Heikki. Niina kerkes jo kaivaankin tämän linkin chattiin eli sieltä nyt vaan sitten klikkailee ja teidän tutkimusta sieltä itselleen mukaan lataileen.